Так, з Львівщини Ярема Вангринович заїжджає до Тернопільської області. Останні кілометри своєї подорожі велосипедист долає під дощем. Першими на Тернопільщині Ярему зустрічають жителі Зборова. «Слава Україні! слава!» «Дуже радий вас бачити. Дуже дякую, що зіграли пісню, що розказали про історію. Дуже цікаво». Хлопець каже, в дорозі 23-й день і почувається добре. Я думав, що набагато важче буде, але в принципі досить добре. Тільки згоніть щось холодно. Далі Ярема вирушає до Озерної. Це остання зупинка перед фінішом. Тут, до велосипедиста долучається ветеран російсько-української війни Сергій Конувал. Чоловік каже, також був організатором благодійного велопробігу, в якому разом з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та США. «Це є і популяція велоспорту, це є і налагодження навіть на міжнародному рівні контактів, тому що сьогодні він приїхав з Бельгії, і в Бельгії багато хто теж тепер буде знати про Україну». До Озерної разом з Яремою приїхали його батьки. Кажуть, супроводжують сина на завершальному етапі подорожі. Ми скоро зрозуміли, що він це дуже хоче і що нам тільки наша роль є його підтримувати. Всі акценти стали на безпеку, щоб це пройшло безпечно, надійно, щоб він добрався до фінішу, так, як він запланував. До Тернополя водосипедист їде зі швидкістю 40 км за годину. Каже, тримати швидкість допомагає вітер. О 16.45 Яремо Венгринович заїжджає на театральний майдан Тернополя. Тут його зустрічають тернополяни, рідні та друзі. Також на фініші Ярему чекає його дівчина Тетяна Закревська. Підтримувалася, переживалася постійно, але все вдалося без пригод зайвих. Зустріти Ярему прийшов тернополянин Ігор Дуда. Каже, знає родину хлопця, адже Венгриновичі, як і він, мають лемківське коріння. «Дуже приємно е, зустріти в, в Тернополі бельгійця українського походження і українця лемківського походження. От, е, бо справді він е, якось піднімає дух і е, України, і лемківщини. За понад три тижні Ярема Венгринович проїхав вісім країн Європи. Каже, до поїздки з тренером готувався більше року, адже професійно велоспортом не займався. Маршрут прокладав сам. За день проїжджав до 150 кілометрів. «Берлін, Прага, Відень, Будапешт, через Кракович теж їхав Львів і тепер останній зупинка – Тернопіль». Директор благодійного фонду СОС «Дитячі містечка Україна» Сергій Лукашов каже, за гроші, які зібрав під час поїздки Яремо Венгринович, облаштують притулок у Сєверодонецьку на Луганщині. Там надаватимуть допомогу матерям і дітям, які втратили житло під час війни. Діти з мамою разом будуть перебувати до шести місяців, і протягом цього часу наша організація, Союз «Дитяча містечка Україна», як фахова організація соціального супроводу сімей в кризі, буде займатися реабілітацією цих мам, щоб вони через шість місяців виходили самостійними, незалежними, могли працевлаштуватися і піклуватися про дітей самостійно. Він зібрав приблизно 9107 тисяч євро, плюс він ще зібрав десь приблизно 10 тисяч євро речами, подарунками, які теж підуть на вразливі сім'їв. Області. Далі Ярема Венгренович планує поїхати на Луганщину, де й мають відкрити цей притулок. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.